aixo lagunu, gu peka irekazaliko plau proiektuko talde bat bada. Eta kanalonen honen segurtasun informatikoa guztiok eskura garrizateko hainbat gai jorratzea. Gure kanalean landuko giren gaiak, desinformazio dozien eusak, iruzurretak ez da estortzioa, fizinak, gugle kontuen segurtasuna eta ez albatzea segura ira. Ea gurekin, segurtasun informatikoaren inguruan zerbait ikastegoa izareten. Animo!